Загинув більше року тому. Мати загиблого захисника просить підтримати петицію на присвоєння її сину звання Героя України. З тежками Хмельницького фахівці Туристично-інформаційного центру міськради започаткували проєкт, у якому будуть показувати історію старовинних будівель міста. Бійці, чий дух сильніший за тіло. Переможець Ігор Нескорених розповів про змагання.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 А потім не дзвонить. Ну, він нас такий був, ви розумієте, що він би знайшов, як подзвонити. Він, би... він би знайшов, як подзвонити. а він не дзвонить не дзвонить. В Чернігові Сергія шукала його наречена Марина, говорить мати. Знайшла наприкінці березня вже в морзі. Рано вона дзвонить, а він каже, є ваш Сергій Васильович.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 Реєстр зниклих безвісти осіб запрацював на Хмельниччині з 2 травня. Це дозволить родичам зниклих звертатися за витягом до єдиного реєстру, розповідає регіональна координаторка офісу уповноваженого з пошуку зниклих за особливих обставин Наталія Дзекар. І нагадує алгоритм дій родинам, в яких трапилась така біда. Перше повідомлення в поліцію, другий крок це здача ДНК, третій крок, який вони мають зробити, це повідомити на телефони гарячої лінії для того, щоб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 яка знаходиться поза до мене, за адресою вулиця Проскурівська 1. А також одна з цікавих персоналів, яка побудувала цей будинок, яку звати Соломон Бар.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 Відеопроєкт «Це Хмельницького» – це пілотний проєкт, започаткований фахівцями туристично інформаційного центру Хмельницької міської ради, говорить директор туристичного інформаційного центру Віктор Герасимчук. Відеопроєкт про унікальні будівлі міста Хмельницького та, та жителі, які розбудовували наше місто. Почали працювати з відомими істориками міста, з відомими, з нашими музеями, з такими провідними знавцями нашого міста. І е, перший наш такий пілотний проєкт, це була перша серія про будинок Проскурівська номер один, про відомого таку, як сказати започатківця в місті Шипучки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 Багато ушкоджень було. Артеріальні кровотечі, одна венозна, легеня, живіт, обличчя, руки, ноги повністю всі були пошкоджені. Витягнули 40, десь 40 уламків. Це то, на чому я збився, ще були операції і ще багато залишилося осколків.